دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلز کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایکچول کے اندر دنیا کا سب سے مہنگا ہوٹل ویسٹ انڈیز میں سینٹ لوسیا ملک کے پاس موجود ہے جو کہ زمین پر موجود نہیں بلکہ سمندر میں ایک سب میرین کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے لورس ڈیپ لگژری سب میرین ہوٹل اینڈ بائی دا سینٹ لوسیا دنیا کا وہ اکلوتا لوتا ملک ہے جس کا نام کسی عورت کے نام پر رکھا گیا اس ہوٹل میں صرف ایک رات رکنے کا کرایہ اڑھائی لاکھ ڈالر سے لے کر تین لاکھ ڈالر تک ہے جو کہ پاکستانی تقریباً چھ کروڑ نوے لاکھ روپے بنتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اس ہوٹل میں رکنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کمرہ نہیں لے سکتے بلکہ پوری کی پوری سب میرینی ہی آپ کو دی جاتی ہے جو کہ بہت ہی لکسری اور سب سے بڑھ کر ساؤنڈ پروف ہے یعنی باہر کی کوئی بھی آواز اندر نہیں آ سکتی یہاں پر آپ کو اپنا پرسنل پائلٹ ملے گا ایک پرائیویٹ شیف ایک بٹلر ہیلی کاپٹر اور بورڈ ٹرانسفر اور اگر آپ اپنی مرضی سے اسے کسی بھی آئلینڈ پر یا کسی بھی جگہ پر لے کر جانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے